Njubimci moji. No. Ban, moj ban, škali Zagorski 22 u Desiniću. U našem dvorištu događa se jedna vrlo zanimljiva priča. Naš pas Campi ima za prijateljicu malu srnicu, koja je svako večer oko 8 sati dolazi u dvorište, Pojedaju zajedno večeru, malo se poigraju i idu svako na svoju stranu. Ta priča već traje duže vrijeme. Budući da je jako zanimljiva, odlučili smo je podijeliti s vama. Ja, ja ono što bi prišlo u mm. čelu su na promenu din tu je tui. on sam baula no? ja. ja. ja. Bambi, staj ci. No i żołdziłem. Bambi ci. Ja, tutaj są nas i drugi